Έλα, αέρα, μία, πέρασε στο γραφείο μου και κάθεσε. Μισθέ και σε όρθια, σε παρακαλώ. Άντε, άντε, γιατί δεν έχω χρόνο. Ενημέρωσε τον κόσμο για το πώ λειτουργούν πλέον τα βιντεάκια μα και για τα φύλλα θεωρία και πού θα τα βρουν. Ναι, ναι, εγώ θα τα πω πάλι. Γιατί εσύ έχει τόσες πολλέ δουλειέ να κάνει που δεν προλαβαίνει. Ενώ εγώ, ολόκληρο διευθυντή εδώ πέρα πίσω από τη γραφή άρα μου, έχω το χρόνο. Λοιπόν, τέλο πάντων, ακούστε, παιδιά. Από εδώ και πέρα, στα νέα μας βίντεο θα βρίσκεται ακριβώς από κάτω ένα link με τα φύλλα θεωρίας που θα μπορείτε να τα κατεβάσετε από το tranoeducation.gr. Αυτά τα φύλλα θα λειτουργούν συμπληρωματικά με τη θεωρία του βίντεο. Καλή παρακολούθηση λοιπόν και καλά ξεπερδέματα. Και μην ξεχνάτε να μας πατάτε like, αν σας αρέσουν το βίντεο και να γράφεστε στο κανάλι μας για να μα απολαμβάνετε πιο συχνά. «Γιαγιάτα, έχω ένα πρόβλημα και θέλω να με βοηθήσεις γιατί ξέρω ότι τα συζητάς πολύ με τον Παππογκάντι αυτά» «Τι έγινε, Δανάη μου, πες μου, φυσικά και θα σε βοηθήσω και στην τελική θα ζητήσουμε βοήθεια από τον Γεροξακούτη, τον ε, στο σχολείο η κυρία μας ρωτάει για εγκλήσει χρόνους, Πρόσωπα ε, και η αλήθεια είναι ότι τα μπερδεύω. Άλλες φορές με ρωτάνε πτώση και λέω ρήμα. Και θέλω να με βοηθήσεις γιατί μάλλον τα έχω λίγο μπερδεμένα στο μυαλό μου. Μπορείς να μου ξεκαθαρίσεις τι είναι έγκληση, τι είναι χρόνος. Θέλω να με βοηθήσεις, μπορείς. Mm, για κάτσε να σκέφτω, τα έχουμε συζητήσει αυτά με τον Γκάντη. Α, ah, ναι, σωστά τα είπαμε. Λοιπόν, άκουμε πολύ προσεκτικά και θα τα ξεκαθαρίσει στο πίκεφι. Φυσικά, για μου, σε ακούω, πες μου, πες μου. Για να μπορώ να σου το εξηγήσω αυτό, πρέπει να έχεις ξεκαθαρίσει στο μυαλό σου ποια είναι τα μέρη του λόγου. Μήπω έτυχε να δεις το βιντεάκι, τα βιντεάκια καλύτερα που έχουμε κάνει εγώ και ο παππούς για το μέρη του λόγου, για να μπορώ να συνεχίσω και να σου εξηγήσω και αυτά. Ναι, ναι, φυσικά και τα έχω δει. Δεν αφήνω βιντεάκι που να μην έχω δει. Σας αγαπάει πολύ ο κόσμος Οπότε αφού έχω καταλάβει τα μέρη του λόγου ας εξηγήσουμε λίγο και τις τους χρόνους, τους αριθμούς Ωραία! Λοιπόν, η χρόνη είναι χαρακτηριστικό των ρημάτων και δεν ξέρω αν έχεις δει το σχετικό βιντεάκι με τους χρόνους και τη σημασία τους η χρόνη είναι η εξής ο ένα τότος, ο ο όριστος, οι μέλλοντες και ο παρακείμενος και η περσιντέλικος. Κάθε χρόνος έχει διαφορετική χρονική βαθμίδα, δηλαδή κάποιοι αναφέρονται στο παρόν, άλλοι στο παρελθόν και άλλοι στο μέλλον. Αχ, τέλεια, τέλεια! το κατάλαβα! Τι άλλα χαρακτηριστικά έχουν τα ρήματα, γιαγιά! Επίση, ένα χαρακτηριστικό άλλο των ρήματων είναι ότι έχουν εγκλήσει. την οριστική, την υποτακτική και την προστακτική Την οριστική την ξέρεις πολύ καλά, όλη η χρόνη που έχεις μάθει είναι στην οριστική Η υποτακτική εισάγεται συνήθως με το να και η προστακτική δίνει μία προσταγή είτε λίγο αυστηρά είτε λίγο ευγενικά βάζοντα το σε παρακαλώ Ωστόσο στις εκκλήσει θα αναφερθούμε κάποια άλλη στιγμή πιο αναλυτικά Mm, για να σκεφτώ, για να σκεφτώ Α ναι Τα ρήματα επίσης έχουν φωνές Ενεργητική και παθητική Πώς τα ξεχωρίζω Ρωτάω τι κάνω εγώ τώρα Και αν το ρήμα μου τελειώνει σε ω Τότε έχουμε ενεργητική φωνή Δείχνει ότι κάνω κάτι Μια ενέργεια Ενώ αν το ρήμα μου τελειώνει σε με Με αυ Φυσικά Τότε είναι παθητική φωνή Και δείχνει ότι παθαίνω κάτι ότι βρίσκομαι σε μία όμως πέρα από τις φωνές έχουμε και τις διαθέσεις. Την ενεργητική διάθεση, τη μέση διάθεση, την παθητική διάθεση και την ουδέτερη. Η ενεργητική είναι ότι κάνουμε κάτι, κάνουμε μία ενέργεια. Η παθητική είναι ότι παθαίνουμε κάτι από κάποιον άλλον. Η μέση διάθεση είναι ότι κάνουμε κάτι στον εαυτό μας και αυτό γυρίζει πίσω σε μας. Για παράδειγμα λούζομαι... Και αν κοιτάξω στον καθρέφτη τα αποτελέσματα το, αποτελέσμα το φαίνονται. Για παράδειγμα έχω βρεγμένο μαλλί. Μ, τι άλλο? Ε, κάνω ένα ωραίο μαλλί όταν φτενίζομαι περιποιημένα Και τέλος έχουμε την ουδέτερη που δείχνει ότι βρισκόμαστε σε μία κατάσταση. Για παράδειγμα κοιμάμαι, κάθομαι όπως ο άλλη όλη μέρα. Ε, γιογιά, μην τα φωνάζει αυτά, μπορεί να μα ακούει. Έχει παντού αυτιά. Τώρα ίδρωσε το φτύ Πάμε τώρα στη συζυγή Στην πρώτη και στη δεύτερη Στην πρώτη συζυγή ανήκουν τα ρήματα που δεν τονίζεται η κατάληξή τους ενώ στη δεύτερη ανήκουν τα ρήματα που τονίζεται η κατάληξή τους Μην μπερδέψει το θέμα με την κατάληξη Για παράδειγμα στο τρέχο Το τρέχ είναι το θέμα που δεν θα αλλάξει πουθενά ενώ το ω Φυσικά θα αλλάξει σύμφωνα με το πρόσωπο στο κοιμάμε το θέμα είναι το κοιμ και η κατάληξη το άμε Θέλεις σίγουρα να συνεχίσω, μήπως κουράστηκες Όχι γιαγιάκα, συνέχισε, άλλωστε δεν μείναν πάρα πολλά, σωστά Όντως δεν μείναν πάρα πολλά, λοιπόν πάμε στα πρόσωπα Ποια είναι τα πρόσωπα που έχουμε το πρώτο πρόσωπο, το δεύτερο πρόσωπο και το τρίτο πρόσωπο. Για παράδειγμα, το εγώ και το εμεί είναι πρώτο πρόσωπο. Το εσύ και το εσύς είναι δεύτερο πρόσωπο. Το αυτός, αυτή, αυτό και αυτή, αυτές, αυτά είναι τρίτο πρόσωπο. Για να σε βοηθήσω, θέλω να ανοίξεις τα δαχτυλάκια σου και να πεις: εγώ, εσύ, αυτός από τη μια. Εμείς εσείς ευτοί από την άλλη Άρα έχουμε τρία δαχτυλάκια και τρία δαχτυλάκια και θα σου εξηγήσω γιατί το κάνουμε αυτό. Εγώ, εσύ, αυτός, όχι από αυτό το χέρι, από το άλλο Εμείς, εσείς, αυτοί Τώρα τι κάνουμε Έτσι λοιπόν, να μου το αλφάβητο σε κάθε χεράκι αλφάβητα γάμα ενικού από τη μία α, β, γ, πληθυντικού από την άλλη Άρα το εγώ εσύ αυτός είναι ενικός και το εμείς εσείς αυτοί είναι πληθυντικός Έτσι μάθαμε και του αριθμούς ενικός για έναν μία ένα και πληθυντικός για πολλούς, πολλές και πολλά Ωραία ωραία τώρα μας έμεινε νομίζω το γένο και η πτώσει. Ουφ, ναι. Λοιπόν, γένους Αρσενικό, θηλυκό και ουδέτερο Αρσενικό για τα αγοράκια, θηλυκό για τα κοριτσάκια και ουδέτερο για τα πράγματα ε, Κάποιες φορές και για τα ζωάκια, αντί να πούμε ως λέμε το σκυλί Όταν έχει το λοιπόν είναι ουδέτερο Όταν έχει η είναι θηλυκό και όταν έχει ο είναι αρσενικό Φυσικά αυτό το άρθρο κλίνεται, έτσι? Και τέλος έχουμε τις πτώσεις ονομαστική, γενική, αιτιατική, κληθική για τον ελληνικό αυτό έτσι γιατί στα αρχαία θα μάθεις και κάτι παραπάνω Λοιπόν, ε, κάθε πτώση χρησιμεύει και διαφορετικά δηλαδή ξέρουμε ότι τα υποκείμενα σε Μετά συναντάμε αντικείμενα σε γενική και σε αιτιατική ε, και όταν φωνάζουμε κάποιον χρησιμοποιούμε την κλητική Καλό είναι να δεις το βιντεάκι που έχουμε κάνει με τον παππού για τα αντικείμενα για να ξεχωρίσεις το άμεσο και το έμεσο αίτ... αντικείμενα για παράδειγμα Αυτά ήταν οι πτώση. Τις ξεχωρίζει συνήθως από την κατάληξη, βέβαια κάποιες φορές μπερδεύουμε την ονομαστική με την ιδιαιτική οπότε παίζει ρόλα αν είναι υποκείμενο, αντικείμενο, κατηγορούμενο, ξέρεις, ξέρεις αυτά ε, και σίγουρα από το άρθρο αν υπάρχει. Προσοχή όμως, γένος και πτώση δεν έχουν τα ρήματα, έτσι. Θα έχουν τα ουσιαστικά, τα επίθετα, οι μετοχές, αν είναι σε παθητική φωνή, εντάξει. Ω τέλεια, γιαγιά είσαι και η πρώτη. Θα πάω να τα πω και στον παππού Κάντι, ότι μου τα εξήγησε στέλε και χωρίς τη βοήθειά του, εντάξει. Να πας κοριτσόκι μου να πας και να τον ψήσεις κάποια στιγμή να κάνουμε και κάνα tutorial Εχιλιώσει με αυτό το Netflix, αυτό το lockdown, που να είχαμε και καλή σύνδεση στο ίντερνετ, αμά!